السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ مارننگ اینڈ پہلے درود شریف سلیو والی سلی اللہ محمد تو آج کا سین یو ہے ویسے ملا میں آپ سے بہت بہت دن واد آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے سیم اسی طرح میں بھی نکلا آج چھٹیوں کے دوران تو مجھے جانا تھا آج بابارش تو بات بھائی آج کا پلان یہ ہے کہ مجھے جانا ہے بابا رشی اینڈ میرے ساتھ ہے گھر والے اینڈ آئی ایم گوئنگ انجوائے دس ڈے اور فرحان خان مائی لٹل برادر میرے ساتھ ہوگا تو نکلا میں گھر سے بابا رشی کی اور راستے میں جو بھی ہوگا آئی ول انفارم جو بھی ہوگا اچھے پکچرس لوں گا میں وہاں پہ ود میئر اینڈ انجوائے دس ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک مت کر یہاں سے میرا گھر ہے ایکچولی مجھے پک اپ کرنا ہے گھر والوں کو تو میں گھر کی اور پھر سے جا رہا ہوں تو ابھی جسٹ میں نکلا گھر سے تو فرحان انفارچونیٹلی سکول میں ہے تو اس کا اگزام چل رہا ہے ابھی اس کی وجہ سے وہ نہیں آیا تو میں نکل رہا ہوں ابھی گھر سے ابھی وہاں پہ پک اپ کرنا پاپا کو سکول کے پاس کو آج فوکیٹ ابھی نماز پڑھنی ہے جمعہ آج تو ڈیٹ بچ گئی ہے ابھی تو سوچ اس روڈ پہ ابھی ہم چل رہے یہ بابا رشید کی اور ہمیں لے جائے گا جو کہ فاصلہ ہمارے گھر سے بابا رشی زیارت تک وہ چودہ اور پندرہ کلو میٹرس کا ہوگا Before we reach there, I will share some information about Baba Rishi Sahib. So who was Baba Rishi? The name is Sido Naim of Baba Rishi Pyamuddin Rishi, a courtier of 15th century Kashmir King Zainal Abutin. He was actually a courtier of Zainal Abutin. And his Dargah now is the major Shufi Shrine of Kashmir. he performed اں پہ مسجد ہے آئی تھنک سو دس از یارت پاک ابھی آیا میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہو ابھی میں وہاں پہ لے جاؤں گا آپ کو فسٹ آف آل جسٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو آ, بابا پیام دین ریشی جو ہے بزرگان دین جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے پہلے پہلے جب یہاں پہ آئے تھے اس کے اوپر لکھا بھی ہے قدیم مسجد شریف عبادت گاہ حضرت بابا پیام دین ریشی اور اس کے بعد اگر ہم یہ جنگل ہے یہاں سے اینڈ دس از آل جنگل اور اگر یہاں پہ دیکھا چاہیے یہ چشمہ ہے مطلب جس سے پانی نکلتا ہے اس میں اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے فریزر میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اینڈ آفٹر دیٹ دس واٹر گوز ٹو دس اینڈ اس کے بعد سارے ان منچ آتا ہے فائنلی ہم کوئنگ پیک نہ अक्सर अगर देखा जाए तो ये जो बुज़र्गानी दीन है ये हमेशा हमेशा मतलब ऊँची जगहों पर रहते हैं ऊँची जगहों पर प्रवास करते हैं और इनकी फिर जो क़ब्रशरीफ़ होती है या ज़्यात होती है वो भी वही पर बनाई जाती है ये थोड़ा सा व्यू है मतलब साइड सीन है इसका जहाँ से वॉशरूम्स वग़ैरह होते हैं तो हम oh कॉड Bye. Market. This is called Sojuna Market drujan and this is aika kenald hagi karo ek isko oh my god اگر آرام س س س س س س س س س س سیکہ بن ویس كے بن ہو بہت سہ سكو ہوتے سہ آپ جنگلس مل سہ كس كا اور نہ گوت گز ع نشے جلدی جلدی, جلدی ہاں چلو میں ابھی واپس آیا گھر تو بیچ راستے میں کل چتام چینی بات بیسٹ ڈرائیور آزان ہو رہی ہے بس بول دن میں گاڑی نہیں سیکھی آرام سے چلانا بابا سے سیکھی چل چل چل पहले ریورس گیئر تو لگا ہاں کالچ دبا کے لگانی ہوتی ہے دی دبا و چلو پیچھے بہت تمہیں پاک نو no. ایسے